Селена дуже розумних людей, які бачили Шевченка зовсім інакше, ніж нам його подають, починаючи з першого чи другого класу середньої школи. І далі цей нещасний процес триває в незмінному вигляді аж до, до малиї. У «Федерів Хаб» прийшла закрита презентація нової «Айдентики» Шевченківської премії. Що створили молоді креатори за CD-груп, як відреагувала культурна спільнота і чому осучаснення так необхідне для нашого суспільства – все це в нашому сюжеті. А поки у вас є 10 секунд, щоб підписатися на цей канал. Давайте, швиденько. делал Тарас Григорьевич, если бы он был среди нас. Над, Вам сподобалося? Мені само... дуже сподобалося. Да. Енергетика, напрямок, ламання шаблонів. І це, звісно, буде сприйматися дуже агресивно і дуже болісно. Але це теж Шевченко, як ми домовилися, Шевченко-провокатор. Те, що там, мої колеги тільки що призрацювали, це контейнер. Чому його йому бракує, і всі презентації, і в нашій країні, це контент. Так, мені сподобалося, але я насправді не очікував меншого. Я знаю обидві команди, які працювали над проектом, і мені близька, е, близька концепція, що прибирати якось там, не знаю, витравлювати оцей елітизм, який був, ну, багато років. От, якщо вона не може бути масовою і доступною, то, може, вона і не потрібна. Дуже здорово, що зараз відбувається якесь переосмислення Шевченківської премії, а я не впевнена, чи мені подобається запропонований ними варіант от премії як фізичної нагороди, тому що мені це справді виглядає як трошки це така естетика, там, не знаю, конструктивізму 80-х. Моє суб'єктивне враження, мені дуже сподобалося, особливо мені сподобався знак, тому що він навіть зараз вже не часу. Що це для мене означає? Це означає, що саме цей знак, він може жити на протизі дуже багатьох років. Коли хтось приїжджає в Україну і питає нас там, хто у вас тут в музеї, хто у вас тут театр, і зараз Ніхто не може відповісти, і розповісти, показати оцих суперкрутих митців. Це було завдання номер один. Взагалі ви самі задоволені тим, що вийшли результатом? Я. Дуже рідко буваю задоволений результатами, але цього разу я дуже задоволений. Концепція презентована, має вона як і прихильників, так і противників. Ще до самої презентації вона вже викликала жваві дискусії. Чи проживеться концепція, ми побачимо з часом. Можливо, чи будуть якісь скандали, проте, знаєте, як кажуть в шоу-бізнесі, скандали творцям на руку. Будемо слідкувати за перебігом подій і тримати вас в курсі. Ну і, звісно, якщо ви ще по якимсь дивним причинам, не підписалися, не поставили лайк, не натиснули на колокольчик, зробіть це прямо зараз. Зробіть це просто заради мене, зробіть мені щось приємне, хоч щось, будь ласка, ніхто не роби мені нічого приємного, ви зробіть.